هلت قصايدنا على بدع وافكار والقاف يطرب والقصايد علامة الآن على الذين نكتب لها ابيات واشعار راشد مرام الطيب ما به ملامة قصايد شعر راشد مرام طيب ما به ملاما لا على بدع وافكار، والقافي يطرب والقصايد علامه، على الذي نكتب له ابيات واشعار، راشد مرام الطيب ما به ملامه، جاب الشهاده راعي المجد تذكار، يستاهل انه ما الشهامه، راشد مقام الطيب من نسل الاحرار، راشد سمو المجد نور الظلامه، راشد عزيز النبي مرحبا بالضيفي وأصحابي والجار يا مرحبا بعد وأبن الغمامه مبروك عزك يا بعد كل الأخيار جعل الفرح يكسيك وقت عدامة نرفع لكلبي من الليل والنهار شرفت ربعك يا شموخ الزعامه سبيع غرضك بخروب كل الأحرار وفعالهم مثل السيوف القطامة اسباع و الخاتمه صلوا عدد و ابن الامطار صلوا على محمد صلاه وسلامة سلامه هلت قصايد لاعلى راشد مقابل الطيب من نسل الاحرار، راشد سمو المجد نور الظلامه، راشد عزيز النفس في سر وجهار، راشد فرج زين بعد شو الله يبارك لعلا على مجد الانظار، والله يزيدك بالفرح والنعامه، يا مرحبا بالضيف والاصحاب والجار، يا مرحبا بعداد على لكلب غامنا الليل ونهار شربت ربعك يا شموخ الزعامه اصبعي غلبه بخرب كل الاحرار وافعالهم مثل السيوف القطامة اصبعي غلبه لا بد شر الاشرار اللي يعاديهم يعيش انهزامه والخاتم صلوا عدد وبل الامطار صلوا على محمد صلاه وسلاما لها ابياس واشعار راشد مرام الطيبه ما به ملامه، شوف الشهاده راعي المجد تذكار يستاهل انه رانز الشهامه، راشد مقام الطيبه من نسل الاحرار، راشد سمو والمجد نور الظلامه، راشد عزيز النفس في سر وجهار، راشد فرج دايم بعز وكرامه، الله يبارك له ونزيدك بالفرح كل عامه يا مرحبا بالصيف وأصحابي والجار يا مرحبا بعداد وابن الغمامه مبروك عرسك يا بعد كل الاخيار وجعل الفرح يكفيك وقت انعدامه نرفع لك البضامنه الليل ونهار شرب عرضك يا شموخ الزعامه عاما غربة غلبة كل الأحرار وافعالهم مثل السيوف القحامه اسبيع غلبة لا شر الأشرار اللي عادهم يعيش الهزامة والخاتمة صلوا عدد وبلال الأمطار صلوا على محمد صلاة وسلامة ترحيب تقعد تكريم ترقية